Tervetuloa Annatalon yhteisöpuutarha 2020 virtuaalisesti. Tämä on meidän kolmas video. Aikaisemmilla kerroilla me on kylvetty ja sitten koulittu tai ruukutettu meidän esikasvatettavia taimia. Ja täällähän näkyy, että meidän pöytä vihertää täällä ihan kivasti. Kasvit on kasvaneet. Ihan hyvin siihen nähden, että ne on sisällä ja keinovalolla öö, väri näyttää hyvältä ja vaikka täällä on, öö, on tota vaan oikeastaan kerran viikossa semmonen kunnon kastelu tehty, niin, niin kuin näkyy, niin se riittää silloin kun täällä on, on tämä hyvä, hyvä tota, tämä alasmuovi, joka öö, estää sitä vettä tuolta altapäin haihtumasta. Ja muodostaa tavallaan tämmöisen kaukalon, niin me olemme voitu kastella tässä silloin, silloin todella, todella isolla kädellä kerran viikossa ja tota, sitten antaa näiden tota, taimien ö, hakea sitä, sitä tota, kosteutta vettä sieltä, sieltä alta päin, jolloin myöskin niiden juuren, juuren kasvu tota, on sitä parempaa. Voidaan vaikka katsoa täältä miltäs näyttää nyt vaikkapa, vaikkapa täällä meidän köynyspinaatin. Juuret vaikka nämä on vasta, vasta tämmöset sirkkataimet, niin kuitenkin nähdään, että, että ne on aika hyvin lähtenyt, lähtenyt tekemään juurta tänne alaspäin. Nimenomaan varmasti sen takia, että, että tota, kastelu on sieltä altapäin, joten saadakseen vettä, niin se kasvi sitten lähtee tekemään juurta. Se on toki sille tärkeä sitten jatkoa että sillä on ö, hyvät syvälle kaivautuneet, haarattuneet juuret, joilla se sitten saa otettua maanesteestä paitsi sitä vettä, niin sitten sen maanesteen mukana kaikkia tarvitsemiaan ravinteita. Tänään, tänään meillä ei ole niin paljon tässä näiden taimien kanssa hommaa. Täällä nämä kasvaa, niitä kastellaan, vähitellen koulutaan lisää, mutta senhän te näittekin jo edellisellä videolla. Tänään mennään tuonne ulos, siellä alkaa olla maa siinä kunnossa, että sitä voidaan muokata. Ää, muokkaaminenhan on tota, ää, viljelyn perusta. Ää, sana kulttuuri on ää, oikeastaan latinankielestä sanasta kultivoida eli muokata. Kulttuurihan on sitä, että ihmisen teoilla ja ajatuksilla muokataan jotain. On se sitten materiaalia taiteessa tai sitten meidän ympäristöä. Tota, Tämä puutarhaviljely on yksi varasempia kulttuurimuotoja. Tänään me mennään muokkaamaan maata, jotta meidän kulttuurikasvit, viljelykasvit, siellä viihtyisivät. Me voidaan kuitenkin ennen kuin mennään sinne pihalle, niin vilkaista tästä muutamia Kasveja tästä meidän pöydältä, niin tota, sitten myöskin tota, kotona tunnistatte, jos olette kylvänneet useampia siemeniä ja miettiä, että mikästä nyt olikaan ja merkinnät eivät välttämättä ihan onnistunut tai jossain muualla kohtaatte kasveja, niin voidaan muutama kasvi tästä pöydältä tunnistaa nyt kun tässä olla. No niin, mennään pihalle muokkaamaan maata tarkoituksiimme sopivaksi. Meillä on muutama puutarhan perustyökalu, mitä me käydään läpi tässä sisällä. Tuolla ulkona näette sitten paremmin miten. Tämä on tietysti lapio, mutta tämä on nimenomaan pistolapio. Se on tämmöinen tota, terävämpi kärkinen kuin vaikka lumilapio tai tai joku muu lapio. Pistolapio käytetään maan ää, nimenomaan kääntämiseen. Tämähän on vähän sama, sama asia kuin jos on kämmen, jolla voi kauhoa. Mutta täällä pistolapiolla tehdään ää, suora pisto maahan, ja siihen se voima tulee täältä jalasta. eli niinkään selästä tai käsiliästä, vaan polkastetaan se lapio suoraan sinne maahan, ja sitten käännetään semmonen aika uut siivu, ei tarvitse tarvi tuota yrittää mitään jättimäisiä, tai sitten nimenomaan ei yritetä kaivaa, kääntää mitään valtavia määräystä maata kerroa, vaan semmonen ohut siivu, joka käännetään ympäri, sitten vastaan askel taaksepäin, sitten seuraava siivu kääntää ympäri ja jalkaa, siis kääntää voiman lähteet. Ja tota, keskeinen asia kaikessa tai maan muokkaamisessa on se, että koko ajan edetään ikään kuin peruutussuunnassa sillä tavalla, että käännetään siitä edestä ja sitten täältä sivulta ja käännetään tuosta edestä, mutta ei tallota sitä kohtaa, mikä on käännetty, koska muokkaamisen tarkoitus nimenomaan on sitä maan tiivistymistä, mitä on talven aikana kun on satarviha ollut lunta ja ää, näin poispäin, mahdollisesti siitä on käveltykin tai muuta, niin tämä muokkaamisen taitelus on tehdä se maa semmoiseksi että niiden kasvien juuren on sinne hyvä kasva. Eli ensimmäinen työkalu, pistolapio. Kun on siinä käännetty, niin sitten täällä tämä talikko, Näyttää vähän harukalta, Esimerkiksi englanniksi se nimi onkin fork. Mutta tuota, talikkoja sillä talikolla, tämä talikko on vähän niin kuin jos olisikin kämmen sormet levällä. Sillä voi tälle eri tavoin, mutta tälle ei tarkoitus niinkään kääntää, vaan nimenomaan sitä jo käännettyä maata sitten muuhe voittaa. Eli rikkoo sieltä niitä isoja Isoja paakkuja ja varmistaa, että se on sinne syvälle saakka kääntymä. Täällä voidaan käydä se alue, mikä tuolla piftolapiolla on, on käännetty, niin sitten täällä tallikolla möyhennetään sen jälkeen. Sitten kymmenen silaus tehdään rautaharvalla. Rautaharva on erilainen kuin lehtiharava tai heinaharva. Tämä on niin me on rautaalina ja jä, jäykät nämä piikit. Ja sillä vedetään aika, tällaisia, aika vaakasuuntaisia vetoja, joilla sitten se Lapiolla käännetty ja Talikolla myöhennetty maa sitten tota, ää, tehdään tasaiseksi. Ja sitten vielä viimeisimmät kokkareet sieltä rikkoutuu ja lopputuloksena on tasainen, ilmava, muhevainen, myyhä, maa, johon ne sitten tuota, kylvetyt siemenet tai istutetyt tai taimet sitten hyvin pääsevät kasvamaan. Sitten sama homma, sama homma voidaan tehdä pienemmillä pinta pienemmissä mittakaavassa tai vaan pienemmin käsin, niin tämmöisellä tota, kuokalla, käsikuokalla. Tässä on kaksi päätä, ja nämä no, tämä on vähän niin kuin tämä on vähän niin se lapio, ja tää vähän niin se talikko, ja tällä voi tehdä niitä molempia juttuja. Tällä, tällä ensin kuokkimalla kääntää, tällä sormi päällä rikkoo kökkäreitä ja sitten vielä tälleen. tälleen sitten. Ja tuota, varsinkin tuommoisia, jos meillä on semmoisia viljelilaatikoita, niin sellaisiin tämmöinen käsikuokka on oikea työkalu. Mennään ulos. Thank you. Janne tuossa äsken sanokin, niin maanviljelyskulttuurilla ja taiteella on yhteinen juuri. Ja oikeastaan voidaan ajatella niin, että, että taide on aina kaikkautta aikojen heijastellut sitä arkielämää ja sitä elinympäristöä, missä ihmiset on kulloinkin eläneet. Ja sama pätee tietysti tähän meidänkin aikamme. Ja niinpä esimerkiksi, esimerkiksi myös maanviljelyskulttuureissa niin niiden maanvielisyyskulttuureiden perinteisissä tansseissa on nähtävissä sellaisia liikkeitä, joista voidaan ajatella, että, että ne on inspiroitunut niistä maanviljelystöistä. Ja nyt me tänään opetellaan sellainen pieni maanmuokkaustanssi. Ja tämä on sellainen tanssi, että mä olen tähän kerännyt liikkeitä erilaisista perinteisistä tansseista ja sitten laittanut ne sitten peräkkäin. Ennen kuin aloitetaan, niin katsopa taas, että sulla on siinä kotona hyvin tilaa ympärillä, että sulla on sellaiset mukavat liikkumiseen sopivat vaatteet ja sitten että olisi varmaa paljaana. Ja sitten oikeastaan voidaankin sitten auttaa. Ja opetellaan ihan ensimmäiseksi nämä liikkeet vähän sillä yksi kerrallaan. Eli ihan ensimmäisenä tulee lapio Kääntäminen, kääntäminen ja ympäri. Lapio, kääntää, kääntää, ympäri. Lapio, kolmas kerta, kääntää ja ympäri. Ja neljäs kerta, lapio mä on oikein voimakkaasti. Ja sitten tuolta kieksauttaa. Kiepsattaa ja tällaisella helikopteri ympäri menolla ympäri. Eli näitä oli yhteensä neljä kappaletta. Ja näissä pikkasen liikutaan tällä eteenpäin ja sitten nyt seuraavalla liikkeellä vähän taaksepäin. Eli sama tämmöinen kääntämisliike, kädet piirtää vähän niin kuin tämmöistä kahdeksikkoa ja näitä tulee neljä kappaletta. Ja sitten viimeisenä askel eteen Iso haravointiliike ja sitten kääntyy tömistys, tömistys, tömistys ja typpi. Hyvä. Eli sitten voi pikkasen peruuttaa vähän taaksepäin ja mennään alusta uudelleen. Eli lapio kääntää, kääntää ympäri. Lapio kääntää kääntää, ympäri Ja vielä neljäs kerta. Lapio, kääntää, kääntää. Ja ympäri Ja taaksepäin. Lapio, kääntää, kääntää, kääntää. Neljä kertaa tuli näin. Ja sitten vielä eteen, taakse, tömistys, tömistys, tömistys. Ja hyppi. Hyvä. Eli äh, neljä kertaa mennään lapiointiliikettä, eli aina lapio maahan. Ja siinä saa olla oikein tosi tömäkästi laittaa sen, niin että se lapio oikein uppoaa sinne syvälle maahan. Ja sitten kääntämisliike. Ja sitten helikopterilla mennään ympäri. Näitä oli neljä kertaa. Ja niillä liikutaan vähän eteenpäin. Sitten vähän taaksepäin. liikutaan sillä samalla lapiointiliikkeellä, ja sitten sen jälkeen vielä kerran haravointi eteen, ja sitten töristys, ja tässäkin saa olla tosi vahva jalka, ja sitten täältä alhaalta vielä viimisenä hytty -ylässä. Hyvä. Ja sitten seuraavaksi tehdään niin, että tanssitaan tämä tanssi kolme kertaa peräkkäin. Eli tämä, tämä kokonaisuus, mikä tässä opeteltiin, niin tanssitaan se Kolme kertaa peräkkäin, ilman pysähtymistä. Hyvä. Aloitetaan sitten. Nostetaan vähän lahke oh, ylemmäs. Ja sitten palkkinen. Kiitos. No niin, sitten tänään vielä viimeisenä asiana mä annan sinulle Eli Tämä olisi sellainen tehtävä, että sä voisit siellä kotona tutkailla, että minkälaisia liikkeitä siihen sun omaan ihan tavalliseen arkipäivään kuuluu. Eli jos olet esimerkiksi pihalla leikkimässä, teet kotona vaikka kotitöitä tai kouluhommia, niin minkälaisia liikkeitä niihin niihin tota, tekemisiin liittyen. Ja sitten näistä asioista, näistä liikkeistä, sä saisit koota sellaisen sun oman pienen tanssin. Ja se on sitten sun oma tanssi, joka kertoo siitä, että minkälaista sun, sun elämä on, minkälainen on sun sellainen ihan tavallinen päivä. Eli tällainen tehtävä. Tanssi, iloa. Hei hei!